Hola, sóc Janaina minnelli Oliveira, coordinadora de la matèria Habilitats Comunicatives. Amb aquest vídeo us vull donar la benvinguda a la nostra matèria el nom de tot el nostre equip docent. Som de docents diferents, treballant en tres campus i cinc ensenyaments. Habilitats Comunicatives és una matèria de primer curs. El nostre objectiu és que desenvolupeu habilitats comunicatives que responguin als reptes del segle XXI sigui quin sigui el context en què acabareu treballant els diferents professionals que us esteu formant a la Facultat de Ciències de la Educació i Psicologia, haureu de fer servir eines pròpies del nostre temps i discursos orals i escrits adients per diferents contextos comunicatius. Habilitats Comunicatives de 12 crèdits que s'imparteixen en 3 mòduls diferents, alfabetització multimodal, habilitats orals i habilitats escrites, cada mòdul té un docent diferent. Al començament del mòdul, el docent us informarà del seu sistema d'avaluació i altres informacions que siguin rellevants pel funcionament correcte de la docència. M'agradaria fer servir aquest petit vídeo introductori per remarcar algunes qüestions que són importants que les tingueu present. La primera d'elles és que, per tal d'aprovar la matèria, hem d'aprovar els tres mòduls diferents que la composen, és a dir, alfabetització multimodal, Habilitats orals i habilitats escrites. Si suspenem un dels mòduls, al curs vinent haurem de tornar a matricular i cursar els 12 crèdits d'Habilitats Comunicatives. La segona qüestió és, com diu la nostra guia docent, haurem d'aprovar totes les activitats amb pes a la nota. No patiu perquè, evidentment, tindreu oportunitat de recuperació de totes les notes que no aproveu. La tercera qüestió és que no guardem nota si tenim dos mòduls aprovats i un que està suspès, està suspès tota la matèria i al curs vinent haurem de tornar a repetir els 12 crèdits. Juntament amb aquest vídeo, posa a la vostra disposició dos documents, un que fa referència a la bona gestió del temps i l'altre al funcionament bàsic de Moodle. Espero que amb dos siguin d'utilitat. Des de ja, em posa a la vostra disposició per qualsevol cosa que penseu que us pugui ser d'utilitat. Ànims i endavant! El nostre objectiu és que... No és no, que... No. El nostre objectiu és, és que aprengueu, és que aprengueu. Aprofito aquesta oportunitat per desesperar-me perquè això ho costa molt.